Евакуаційну колону із вцілілих приватних автівок створили самостійно, розповіла Світлана. Виїхали з Маріуполя під обстрілами вчора о 9 ранку. Рухались через Бердянськ. Дехто через брак пального залишався там, а колонна прямувала далі. Крім своїх двох малолітніх дітей, жінка везла у власному авто ще шістьох. Запоріжжя дісталися вже о півночі. Як взагалі от дорога? Чому так довго? Дуже важка, блокпости. Люди з автоматами, міни на дорогах, розбиті дороги, погоріли, погоріла техніка, погоріли машини. 18 днів у Маріупольському підвалі Світлана згадує як страшний сон. Це підвальне приміщення закладу розважального, і ми там перебували. Дуже багато постраждалих, були навіть ранені, Ми робили перев'язки. Дівчинка була 13-річна, постраждала з ногою. І ми там сиділи без світла, без води, без їди, поки волонтери нам не привезли хоч щось. Їжу та воду добували самотужки, каже Світлана. Вибігали, бігали, шукали, де машина приїжджала, воду роздавали, а це знала, вона швидко закінчилася. Збирали сніг, щоб хоча б вмиватися. Мародерство процвітало, збирали те, що залишилось, тому що треба було хоч щось їсти, кормити дітей. Вже після мародирів? Вже після моробірів, звичайно, що що залишалося? Шукали смесі для дітей, грудничків, шукали підгузники. Що вам вас найбільше для вас от запам'яталося? Ви <гум> що запам'яталося? Мертві люди запам'яталися, якими ми їх витаскували, викладували на вулицю, щоб їх забирали, але їх ніхто не забирав. – Звідки витаскували? – Ну, снаряд розривається, потім виходимо на вулицю, подивитися, постраждали наше приміщення чи ні, а люди лежать, ми їх там викладали, щоб їх забирали. У Запорізькому дитсадочку маріупольців вперше за багато днів змогли поїсти гарячої їжі. Кухарі закладу готують їм повноцінний раціон. – Сьогодні кухарі приготували смачний такий суп з макаронами, з м'ясом. Це вже другий керс за сьогодні. Це були переважно жінки з дітьми та літні люди. Зустріли всіх, розмістили. Люди мали можливість прийняти теплий душ, отримати гаряче харчування. Сьогодні ще залишилися молоді мами з дітками, які поки що не вирішили, куди вони хочуть поїхати або залишитись в нашому місті. Тимчасовий притулок для маріупольців та переселенців із інших місць працює у дитсадку цілодобово. Не відмовляють нікому, каже директорка закладу Олена Околович. А Світлана поки відпочиває з дітьми після пережитого стресу та вирішує, куди і коли їм їхати далі. Однак головне рішення вже прийняла – Україну не полишить. Новини на Суспільному. Запоріжжя.